In dobrodošli, z vami sem Tropa44, sedem z manoj najboljši prijatelj, FIFA Gamer HD. In gremo ker ko bomo šli z vprašanjem moram se pač upravičat, za njegovo ime, ker sem se pač zmotil. Pač... Ja, prišli del je malo zajembol, ja. ja. pač malo mi je tepkovenca nagajala. Sem pa na mest napisil, kot sem če napisil, Game Gamer. Gajer je napisal. Ja, se pač opravičujem, bom popravil tisti, ko hočte. In gremo kar s prvim vprašanjem, da nam pej. Ajel. Prvo vprašanje napisal Majkin. Kdaj boš dobil GTA 5? Mm, ko bom dobil dnar, ko pa ti? Ne bo dobil. Uh, jaz sem jo, jaz jo pa že imam. Nik Jarkovič, drugo vprašanje napisal Niki Kaj Kajte, najbolj veseli v življenju. Najbolj me veseli... Um, Navjaška skupina. Res jo so utrsi to pa tebe. Fuzzball. Pa igrce. In vprašal, pa frendi. In vprašal, kako se razumeš s svojimi sošolci in prijatelji. Super, ti? Nikoli boljš. Super. Naj radiš me svoji frendi. Trete Sam njega dej. Treto vprašanje napisal Aleksander Stojanovič. Ali uporabljaš pirotehniko? Ja. Fuuu. Ja, itaj. To je najlepšo. je to? <laughs> Četrto vprašanje napisal Mikjarkovic, spet. Ali si želiš repat iz skupine Bivše Kocke. Ja, ti. Aha. A pa Zlobagrovic. to. Ja. Kje tam je moj prijatelj. E. No. Ja. Silvedin Kateran. No doj. A. Peto vprašanje napisal Mare Bom. Ali imaš 3D televizor? Ne, ti? Ne. Šesto vprašanje napisala Anja, koliko si str? 16. Ti. Nekaj <laughs> Ne, hecam se, 17. Uh, ja, no, šrotiš Ja, 17 piše, da no je nekaj. Sedmo vprašanje napisala Nika Mika, ali imaš rad knjige? Ne, ti. Bl, ne. Osmo vprašanje je napisala Nina Mina, koliko kilo in del boš posnel, ne vem še ko me bo vola, bom najmanj deset posnel. Jako ti? Ehm, bomo videl zdaj, v kratkem bomo verjetno enega posnel. Koliko, koliko bojo vprašanja padala, bom. verjetno. Vse, ko bomo imel ženjo, bo konc. Nimal, ja. Ne, ne. Jaz bom snim, jaz bom youtuber. Jaz že služim z YouTube YouTube'om. Deveto vprašanje napisal, Marko. Katero glasbo poslušaš? Uh, rep glasbo. Ti Če life. <laughs> kači to čefur. Kakšen čefur. Kači če on tip, kači čefur. Andrej, ne važno. Na sæto oprašanje napisal Jure. Naštej pet najboljših, najboljše skupine, ki jih poznaš. Um, pet. To je kocka. Labagra. Um, še pol. Um, to. Klapa. Mogoče tudi skupina. Klapa Šumadija. Ehm, uh, en ga, ne vem, ne vem. Sam tešč jaz sem napisal, ko pa, da ko pa ti. Uh, La Bagra, Kotka, poj, kakšen... In Vivo. Mambo Kings. Um Justin Bieber, ne hecam se, hecam se. Ehm... Um, verjetem, kakšna... Čaki, kakšne klape, ali pa pje tali ga. A si... Sem ja, vidim. sem naštel. 11. <coughs> vprašanje napisala Manca. Dvoj je tvoj BF? Best Friend. FIFA moj Gamer. Be... Ej, res. Fajn. Moj Best Friend je pa Max. In, poleg njega. Poleg njega, no. Ja, pač poznala se od otroč. No, zdaj trenutno je Max moj najboljši prijatelj, sledo video. To je bil Q&A. Uh, po mojem peti del. Ali, ja, peti del. Zmanj bil je FIFA Gamer HD. In upam, da se hmal videl. Pa malo gledajte še, malo spremljajte še moj channel. Prosim. Lajkite ga na Facebooku. FIFA Gamer HD. Hey. Mene pa lajkite na Tropo 44. Ali pa tudi dodajte na My Smalley. Mene pa na Mato Širnik. Adio. Adio, fuck.